У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Понад рік в кранах миколаївців тече технічна вода. Про причини та наслідки матеріал далі. В одному з найбільших волонтерських хабів Миколаєва працює 83-річна волонтерка. З пані Романою поспілкувалися кореспонденту Суспільного. Леонід щороку приходить з квітами до меморіалу героїм Ольшанця. 8 травня 1945 року загинув рідний брат чоловіка. В самому Берліні він мёз донесення какое-то ж срочний, послав командир, і його, бо наші ребяти були там з ним, то прямо в серце його. От, я ж говорю, же це так победа, а брата потеряли. Леонід має статус дитини війни, каже, не думав, що нині знову доведеться пережити події 41-го року. Для мене зараз ещё хуже, потому что до мы знали одного ворога, а теперь мы не знаем и такого издевательства над детьми, над э, жителями, ну, не помню. Нет. Но я видел, как начиналась война в 41-м, мне 5 лет было, так что какие войска шли через нас и нас отступали. То у нас такого было колония, то там остался один дом, и... Крыша, что под железом было. Остальное все тоже было. Ну, в деревне там дома три или четыре были сожжены. А так нас тоже ввели на расстрел. Вот именно перед самым освобождением. Дело в том, что я жил в деревне. Чауса, это первом Николаевская область сейчас. Это люди, человек 40 было в одном подвале в втором. И они что помешало им? Или кто-то подзвонил, или что що на розстріл, а потім от мінили, роз... заставили там, помістили в домах і до втро, а на утро йдемо, дивимося, бігить один німець, а тут і наш. Боже, яка радість, це вам не передають. Вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні прийшли представники влади, поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, військові тощо. Хочемо нагадати, що зараз відбувається те, що відбувалося у Другу світову війну на нас знову напали і знову нам приходиться відбуватися на, на, на тих же локаціях, на тих, на тих же місцях, де відбувалися бої в 41-му, 45-му роках. Сьогодні дуже символічно, що ми тоді боролися під прапорами з червоною зіркою, а сьогодні літаки з червоною зіркою кидають, скидають бомби на наші міста і вбивають наших людей. Ми повинні пам'ятати про це і не забувати, і пам'ятаючи, Фразу Вінсона Черчилля, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Сьогодні так і вийшло. Ми повинні не забувати це, пам'ятати героїв, які сьогодні гинуть, пам'ятати тих, хто віддав своє життя для того, щоб ми могли жити в мірі. За словами міського голови Олександра Сенкевича, станом на 8 травня 2023 року в Миколаєві залишилось 37 учасників бойових дій часів Другої світової війни. У 2022 році помер останній визволитель Миколаєва. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Будинок місцевої жительки Ірини в селищі Новогригорівка зруйнований російськими снарядами. Ось будинок, в якому я жила, він зруйнований. Це у нас був тоже будинок, ми до нього достраювали, що ви бачите, що залишилося від нього. Ізначально був просто перельот один. Пробило кришу, ну, нас все стояло ціла, все було ціленьке, гарне. Потім був ще наперельот, почали хати багато горіти. Я не знаю, з чого вони стріляли, але осколки вони самі гарячі. І воно виходить, що, напевно, горіло постепенно, бо хата була товстим потолком і воно горіло два дні. На подвір'ї Ірини вже встановлюють модульний будинок. Жінка говорить, коли роботи завершиться, відразу почне жити в ньому. Модульний будинок ми замовляли нашому депутату. Ми знали, що поїдуть, і... у нас була кількість там 14 чи 15 будинків. І наші хлопці їздили, привозили всі ці деталі, звозили до кучі самі. І чекали, поки нам встановлюється. Чекалися, бачите, встановлюють будинок щоб жити. За даний час живемо у батьків. Встановили модульник із Сергію. Я буду проживати в цьому будинку. У мене все вистачає, все добре, все красиво. Буду це саме перевозити потихоньку свої вищі з Ніколаєва, там де я проживав в даний момент. Зараз я проживаю у своїй тещі. В даний момент я тут перевезу, ну, ну, це саме, поставлю в гардероб, тумбочку. Ну і в мене теж син є тут, навчається та Тут аби я теж проживати. Власним будинком там 10 приходів. Одне при попаданні, що хата загоріла. Ну, повністю в день майстри збиратимуть по два модульних будинки, розповідає Олександр. Усі необхідні матеріали для цього мають. Людям необхідно лише підготувати територію для розміщення конструкції. Люди приготавлю нам місце. Ми приїжджаємо. Ну два будиночки в день збираємо. У будинках буде розміщено чотири кроваті е освітлення. Вони будуть утеплені і ну, все для того, щоб вона зайшла, переночувала і ну, більш-менш комфортних условиях. На них сидуть по дони. Ми їх ставимо на палатку. От знизу підсипаємо пісочок. От а зверху вже йде більш такий матеріал, який не пропускає ні воду. Нічого, не задуваю, нічого такого. Загалом Шевченківська громада отримала 15 модульних будинків, розповідає Віталій Варяниця, заступник голови Шевченківської ОТГ. Їх ну, встановлюють в селищі Новотогригорівка в кількості 11 штук. 3 штуки буде встановлено в селищі Тозорі і один в селищі Волі. Їх ну, далі будуть утеплювати, ставити ліжка, ставити світло, ну, кабеля. Модульні будинки в Жевченківській громаді встановлюють людям, у яких повністю зруйноване житло, говорить Віталій Варяниця. Єлизавета Кротук, Суспільне новини, Миколаївщина. Це робоче місце пані Романи. Вона сюди приходить більше року. Шукати місця, де можна бути корисною для Збройних сил України, жінка почала одразу після повномасштабного вторгнення. Поки знайшла цей хаб, від лютого 2022 року минуло два місяці, говорить пані Романа. Приходжу для того, щоб помогти нашим, нашим хлопцям і, і нашій країні перемогти. А це саме основне, основна моя ціль – допомога. Чим можу, тим допомагаю. Пані Романа збирала пластикові кришки для подальшої їх переробки на протези, принесла всі свої запаси свічок та збирала їх по можливості серед знайомих. Це для переплавки на окопні свічки. Зараз у жінки є стала задача. Основна моя задача – підготувати щоб ми мали чим плісти сітки. Різнокольорові полосочки нарізаю і з них, з них плетуть сітки захисні. Пані Романа показує, як їй вдається виконувати свою роботу швидше. Шматок тканини не беру, я її складаю стільки разів, скільки я можу ножицями її прорізати, тому що, щоб скоріше було, щоб час не, не тратити даром. Ви бачите, чотири своє. Так, как бы я в одну резала, то было бы дольше. А так я вот четыре и режу. Наша пани Романа, так мы ее ласково называем, большой производительностью труда имеет. Потому что складывает в несколько частей, но это безумно сложно, потому что идет толщина в четыре слоя. Сколько я не говорила пани Романе, что делайте тоньше, Ткань і вам легше буде різати. Але тоді, ж вона говорить, я менше успію зробити. Тому складність її не пугає, а головне, щоб можна швидше і більше нарізати. Да. Правильно, пані да. Романа? Правильно. Пані Романа родом з Тернопільщини. На Миколаївщину жінка переїхала в 1962 році. Спочатку жінка працювала в школі викладачем біології. Потім на заводі мав проект архіваріусом. Згодом пенсія. Зараз жінка живе одна, тому колектив, в якому зараз працює, для неї як сім'я, говорить жінка. Допомагає мені пережити ці тяжкі часи, тому що я одна зараз вдома залишилася. Мені важко вдома, а тут я просто оживаю. Говорить, у свої 83 роки на особливості своєї праці пані Романа уваги не звертає. От ножниці і оцей палець, Трошки. Ну, вже от я більше року працюю. Ні. Так, да, вже більше року, точно. То от Тільки тепер я почала чути, що воно мені трошки повредило. А так, нормально. Ну, Но я за це не переживаю, тому що все наладиться. Лише би перемога швидше. Олександр Гордієнко. Суспільне. Новини. Миколаїв. Миколаєвець Володимир розповідає, за рік тричі у підвалі будинку проривало труби. Вода вже не соленою, дуже большой плюс, вже можна стирати добре, помитися можна, бо вона була соленою, раніше дуже сильна і з кольору. В пищу ще її не використовую. В під'їзді, я живу на першому етаже, то в підвалі раз за три проривало державчини,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 Для того, щоб забрати воду з якоїсь водою, потрібні потужності. Що це означає? Це означає, що потрібен водозабір, потрібні труби, потрібна потрібні насоси, потрібні труби від цих насосів, які передають воду далі на наші численні споруди, тому це тільки єдине місце в Миколаєві, яке має ці потужності і яке може забрати воду з того в тому об'ємі, яке потрібно для міста Миколаєва для централізованої системи водопостачання.